<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم النهارده نتكلم عن موضوع ازاي ان انت تعمل داونلود لنسخه ويندوز آه 11 او ويندوز 10 اول حاجه بنفتح المتصفح بالشكل ده آه ونكتب هنا دولود ويندوز انتر آه الصفحه دي, مع دي. دولود ويندوز في 11 سوفت بنفتح وبين كده هنا بيقول لي ان انت عايز تعمل داونلود، تعمل كارية ويندوز 11 انستليشن ميديا يعني ان انت عايز تنزلها على يو اس بي على طول ولا عايز تنزلها على دي في دي هنا بيقول لي لا انت انت عايز تنزلها دون لودون 16 ديسك اعمش انت عايز تنزلها اعمش والله في الاختيار داله انا عايز اعملها على طول كريد انا معايا USB عايز انا نزل النسخ عليه بختار الاختيار دون لود نقوم بيبدأ يحمل معايا الاداية بتاعة ميكروسوفت ببدأ افتحها بالشكل ده أعمل راند للبروجرام، تظهر معايا هنا، بختار الاختيار ده اكسبت. Really getting everything uh, ready. No one day, I, have, I guess. Yeah, Here one that is the one that is the one that the language? that is the one the one that is the one وتختار مثلا اللغه اللي انت عايز تنزل بيها نسخه الويندوز يعني مثلا هنا عندي يونايتد ستيت ااا الرسم في العربي هنا كده العربي هنا الاصدار ما بيتغيرش اديشن ما بيتغيرش انا كده كده بشتغل مثلا على يونايتد ستيت مثلا ممكن أسيب الخيار ده زي ما هو او الغيه بعد كده نكست تقول انت ال شوز ويتش ميديا الميديا اللي انت, انت عايز تستخدم ايه عايز تنزلها على يو اس بي فلاش درايف ولا عايز تنزلها على ايزو فايل وبعد كده تحرقها انت انا كده كده عايزة انا كده معايا يو اس بي وعايز انزلها دايركت على USB اس بي أنا بيقول لي the file in your, uh, the, file in your USB drive the, the, ال, ال, كل حاجة على ال, على الفلاشة هتتدلت this, uh, this file uh, back up them نظر في مكان تاني بس هنا في مشكلة ظهرت معي بيقول لي you can't find USB إن ف... أنا اركب اليو اس بي تاني وكده اليو سي بي ارت معايا الفيش هوفر معايا اهي نيكست كده بيبدا يعمل داونلود لنسخه الويندوز بس دي بتاخد وقت كتير شويه بعد كده نسخه الويندوز بتبقى جاهزه يعني خلاص كده هو عمل لها داونلود وعمل لها اكستراكت كده نسخه الويندوز اصبحت جاهزه معي اقدر اسطب بيها نسخه ويندوز دي طريقه تمام آه في طريقه تانية بقى هنقفل دي دلوقتي في الطريقة التانية ان انا ممكن اعمل داونلود ليها على اساس ان هي ايزو على طول باجي من هنا بختار ويندوز مالتي اديشن ايزو هو ده الاختيار المتاح قدامي اختار داونلود بيقول لي سيليكت بردا لانجوج اختار اللغه اللي انت عايز تنزل بيها اليو اس بي والله بقول له انا هختار يو اس بي انترناشونال انجليش انترناشونال واضغط كونفيرم فاليديتينج يو ريكويست كده خلاص ادي هنا معايا اهو بيقولي لي داونلود ويندوز حداشر انتر انجليش انترناشونال وادي لينك الداونلود كده يا بدات تحمل معايا كنسخه ويندوز آه كملف ايزو بس هنا محتاج ان انا احرقه على اسطوانه او محتاج ان انا احرقه على فلاشة او اعمله بوت على فلاشة بعد كده يا جماعه لقينا ان الداونلود خلص بدا يعمل كرييتنج للويندوز 11 ميديا اللي هو بينسخ الملفات على الفلاشة يعني بياكدها تقريبا كده بعد ما احنا حولنا بعد ما احنا نزلنا نسخه الويندوز واستنى الاول زياره ان هو يحملها على فلاشة كدة بعد ما يخلص تحميل ويخلص نسخ الملفات الفلاشة كدة ال بعد كدة بنبوت عادي من الفلاشة دي هنقولها ازاي بعد كدة وبعد كدة احنا عملنا نسخة ويندوز على فلاشة نقدر نسطب من خلالها نسختها طيب. طيب نيجي بقي للحته لل الثانية ان انا بعد ما نزلتها ايميج او ايزو عايز بقي انسخ في برنامج اسمه ريفيوز بنكتب في جوجل او في محرك البحث ريفيوز وبنختار داونلود بيقولي هنا داونلود بيقولي انت عايز تنزل ريفيوز فيرجن تلاته وعشرين ولا البورتيبل اللي هو المحمول فأنا أختار مثلا ريفيوز ثلاثة اثنين وعشرين ثلاثة بوينت اثنين وعشرين كده البرنامج حمل معايا بفتح الفولدر اللي فيه البرنامج واجي هنا أقول له ران ادمينستريتور ران از ادمينستريتور معايا كده بعد كده بيقول لي دي وانتو قال لي الرفيوز تشيك اوب ديت بقول له نو بيشتغل معايا البرنامج بالشكل ده بعد كده بيقول لي دي الفلاشة اللي قريع عندي اسمها نو لابل يعني, يعني بيتزهر الفلاشة من هنا او عايز أحدد عندي كذا فلاشة احددها من هنا بعد كده الديسك او ايزو إيميج اختار سلكت اللي انا بحدد منها نسخه الايمج او الايزو اللي انا منزلها اللي هعمل لها داونلود انا حافظها عندي هنا مثلا في البروغرام حافظها هنا في الويندوز هنا, هنا عندي اتنين انا هختار النسخه دي اللي هي الانترناشونال هو اوكي تمام طيب. بيقول لي انت عايزها MBR ولا جي بي تي ده على حسب البارتيشن على حسب ما انت مقسم الهارد لو انت مقسم الهارد MBR او مقسم الهارد جي بي تي الفايل بيبقى سيستم <تصفيق> هو ان زي ما هو شو ادفانسد بيقول لك كريم ده كود فورمات يكريدكس تند ليبل اند ايكون فايل وتشيكس فايل بعد كده هنا بعد بيظهر قائمة. Uh, فيها اختيارات بيقول لي هنا, uh, remove, uh, require for فانا ده لا الخيار ده الله بيشيله زي ما هو او على حسب ما انا عايز اشوف عندي رامات قد رموف ريموف فور اونلاين مايكروسوفت ايوه ال ال الخيار ده بفعله فعلا الخيار ده بفعله اللي هو ريكوير فور اونلاين مايكروسوفت ااا لانه هو انا يعني ما بنزل نسخه ويندوز بيطلب مني إن أنا أعمل لوجن على المايكروسوفت أكاونت قبل أن أكسز لل... لل... للجهاز بتاعي ده وانا بسطة أول مرة نسبة لونس. أنا يعني في ناس بتحبك ما موجودة لي حساب على مايكروسوفت وفي ناس ملهاش بعد كده بيقول لي هنا كاريت لوك الأكاونت يجي زرنين اسمو كازا ليزرنين مش The original option of the same value of user خلي الـ نفس الـ القيمة هنا نفس الموجودة داتا uh, uh, هو بتاع ال uh, لو أنا عايز أعمل بختاره وبعد كده بتك اوكي وبعد كده بيقول لي وورنج اولد داتا اند ديفايس نطلي اسم الفلاشه والبي هاتت أه فورمات يعني اقول له اوكي بعد كده بيبدا يعمل فورماتنج بعد كده بيبدأ يعمل كوبي للفايل في عندي برضو برامج تانيه غير الريفيوز يعني عندي برنامج اسمه وين ساتا فورمات اسمه ويندوز او ويندوز هو وين على ويندوز من هنا على صفحه الداونلود مثلا والبرنامج مش متاح تقريباً عندنا هنا في مصر والشارع مشكلة في الموقع أو تشين ممكن نحمله من على أي موقع تاني الموقع الرسمي بتاع البرنامج مش موجود هو هو ده شكل البرنامج. أختار فري لود حجم البرنامج 27 ميجا دون لود نعم. بدأ يحمل معايا البرنامج ده شكل البرنامج ببدأ أفتحه بالشكل ده باصي ال 462 شغال على ويندوز 64 ااا إيه بختار هنا بقل لي الفلاشات اللي عندي ولو في اكتر من فلاشة من القايمه دي بقدر أختارها إيه بعد كده هنا بيقول لي انت عايز صوت ويندوز 2000 اكس بي 2003 وعايز صوت فيستا ألفين عايز تسطب ويندوز عشرة فأنا أختار الخيار اللي هو داون. اللي هو ال بعد كده على كمبيوتر. ابدا احدد بعد كده بقى احدد الـ نسخه الويندوز اللي هي الايمج اللي عندي بالشكل ده وبعد كده ببدا اقول لكم طبعا و فورمات ويز اتش بي انست دي دي دي خيارات يعني موجوده عندي فانا بختار الخيار الفورمات تمام بسمي بس الخيارات دي زي ما هي وبعد كده ببدا اقول له هو طبعا هنا مش هيشتغل معايا لان انا مشغل برنامج تاني اللي هو برنامج الفيزي اللي بيعمل كوبي وهنا حتى انا البرنامج هنا ظهر لي بيقول لي اول داتا ده كل اللي عندك هتتمسح له تو لك ان انت هنا كل الداتا اللي عندك هتتمسح يعمل يعني طب هو البرنامج ده تقريبا أحسن شوية بس ما بيدكش الأوبشن اللي هو إن أنت مثلا تشيل اليوزر الأكونت بتاع مايكروسوفت هو البرنامج بياخد وقت شوية عبل ما ينسخ الفيراط يعني أنا أوصل تسعة وخمسين في المية بعد كده بيظهر معايا الشاشه بالشكل ده ان هو كده ريدي جاهز طبعا في هنا آه اليو اف آه آه هو هنا البرنامج يشتغل هنا ما فيش أن يعني انت تشتغل جي بي دي او ال اه هي هو نظام قديم شويه في في الموازي يعني. لا هو في نظام تاني غير اليو في هو نظام قديم شوية في الإصدارات القديمة في اللابتوب القديمة أو في الأجهزة القديمة بعد كده هنفتح مثلا عندنا برنامج زي البرنامج دوًا اسمه في ام وير ده برنامج تدريبي لأجهزة مايكروسوفت أو أي أجهزة تانية ونتك اوكي البرنامج يشتغل معنا ده المفروض أنه هو الجهاز بتاعه تمام؟ هو هنا البرنامج يشتغل أنا هنا عندي الفلاشة براك بيقول لي أنت عايز تراجئ الفلاشة تشتغل على الجهاز الحقيقي ولا ال... المشين بختار الفلاشة بختار الفلاشة ماشين هنا بيقول لي والكيبورد كده أنا بعد ما عملت نسخة الويندوز أو خلصتها على الفلاشة أبدأ أبدأ دراسات طبية بقى نسخة الوندوسة هنا كده الجهاز بيبدأ يحمل المفروض ان ده شكل الجهاز بتاعك يعني ده الجهاز بتاعك اولا بقى انت لما تيجي تسطب لازم تدخل يعني لو انت اللاب بتاعك تقريبا دلة تضغط على تقريبا F12 تدخل لإعدادات البويز او البوتيك كويك بوت وبتختار ان انت بوت من الفلاشة بتختار يو اس تمام لو انت اللاب بتاعك اتش بي هنا هو كده بدأ يبوت على الفلاشة لو انت اللاب بتاعك اتش بي بتضغط على الاثنين وبتبدا تبوت بتختار الكوت بوت تختار USB اس بي موديل او لو ما ظهرتش معاك بتدخل على أعدادات البويز وبتبدا تظبط منها البوت السيكوان بوت اللي هو لازم تبوت من الفلاشة بعد كده الهارد بعد كده نتوارك هنا معايا هو بدأ يبوت من الفلاشة كده بيحمل نسخة الويندوز هنا معايا هو بيحمل طبعا بتبقى في الجهاز اسرع من كده يعني عشان أه في موير فاسقم سرعه الجهاز على الجهازين نظرت معايا بيقول لي اللغة, اللغه اللي انت هتستخدمها اللي هتصهر لك بيها الواجهه بتاع الويندوز ايه والله في عندي هنا انجليش اه اللي هو تبع بريطانيا وانجليش أول اه هي لغة واحده اللي ظهر عندي التايم فورمات اه البلد اللي انت عايش فيها فانت مثلا لو في مصر تختار ايجيبت لو في اي بلد تانية بتختار اسم البلد اللي انت عايش فيها الكيبورد او بوت اللغه اللي انت هتكتب بيها وطبعا انت لو انت كده كده بتستخدم الانجليش فبعد كده بتضيف العربي فبتختار نيكس هنا الاختيار ده لو عايز بير ويندوز لو انت عندك نسخه ويندوز قديمه او ومش عايز تفرمت الحاجات اللي موجوده عليها بتختار بير ويندوز او ويندوز ما يشتغلش معاك تختار بير ويندوز هنا بتعمل ريستور أنت فأنت بتختار الإختيار دون هنا بيظهرك إن أنت المفروض إن أنت تقلل الأكتيفيشن بتاع ويندوز إللي هو الـ دي كي أنت واختار نسخة ري فأنت كدة كدة معك <hesitation> ويندوز كي فأنت بتفتح المتصفح مثلا آجي أفتح المتصفح هنا مثلا بفتح المتصفح هنا واختار مثلا باي ويندوز 11 برو بكتب في جوجل مثلا أنا عايز اشتري ويندوز <hesitation> برو أو ممكن اجي هنا له ايه أي don't have كي أنا ما عنديش كي بختار كده بيديني الاختيارات دي انت عايز تسطب ويندوز هوم ولا ويندوز هوم ان ولا هوم سيجنال Language ولا Education ولا Education ان ولا برو ولا ان ولا برو Education بتظهر معاك هنا اختيارات كتير يعني فانا مثلا أنا هشتغل على ويندوز هوم او هشتغل على ويندوز بروفيشنال عكس لو انت معاك سيريال لو انت معاك سيريال هو بي بي بيختار السيريال اللي انت كتبته هو متوافق مع ايه يعني هو اوتوماتيك بيختاره يعني فانا مثلا هختار هنا ويندوز هوم او ويندوز 11 بقوله نكست بيقول لي انت موافق على كل الاتفاقات بتاع مايكروسوفت والاندجيشن الكلام ده كله وازرايت بقول له اي بيقول لي انت هتعمل ابجريد ولا هتعمل كاستم كاستمايز uh, انستليشن فانا هقول له دي إيه? انستليشن هنا انا عندي الهارد بتاعي جديد اصلا جديد مش مش ااا uh, نشالين نسخه فانا باجي هنا مثلا بقول له نزله اقول له البارتيشن والله يبقى 40 باجي هنا اقول له البارتيشن هيبقى 40 بقول له اوكي ده البارتيشن بتاع السي كده عندي بارتيشن تاني اهو اربعه وعشرين جيجا باقيين ستين جيجا توال هاد ببدأ ان انا ايه احط في الداتا بتاعي طب افرض انا عندي البارتيشن ده كده البارتيشن ده متقسم كده البارتيشن ده متقسم بالشكل ده إيه؟ تمام وانا عندي هنا نسخة ويندوز قديمة وعايز افرمتها طيب انا اعرف منين انا كده كده محتاج ان انا اعرف مثلا البارتيشنات اللي عندي ايه ده مثلا عندي هنا ده بارتيشن مساحته 100 ميجا بايت ده بارتيشن مساحته 16 ميجا بايت ده بارتيشن سي اللي عندي اللي هو وتلاتين جيجا بايت هو المفروض البريمير البريميري هو هو بتاع نسخه الويندوز المفروض ان يعني ده اصلا لما بينزل ما بيبقاش بريميري فانت بتيجي مثلا يعني ده المفروض ان هو اصلا الكريت يعني انا بنصح ان انا وكريت حاجه زي دي أه بكريتها لوجيك اا أه فبكريتها بعد ما اخلص الانستليشن بتاع الويندوز يعني هنا بدليته مثلا وبجي مثلا لو عايز اكريته هنا مثلا اقول له نيو بلاقيهم بيدينيش خيارات يعني هنا مش بيديني اي خيار ان انا عمله لوجيك عشان أبقى حتى لو حد بيسطب نسخة بعد كده أو حد ما عرفوش بيستطاب نسخة هو لما بيقرأ كلمة برايمري بيعرف ان ده برتشن المفروض ان هنا لأ أه ده برتشن الـ الـ الـ أنا بحطي في الداتا بتاعتي وقري برايماري فلا ففي المفروض ان أنا أصلا ما هنا يعني بس عموما يعني أنا لو عايز أبدأ اكريت بختار البارتيشن داون اللي هو البرايمري عشان احط فيه انزل في النسخه بتاع ويندوز وبعد كده انا كده كريت هو كده كده الويندوز كريت البارتيشنين الصغيرين دول ده عشان السيستم ده ده عشان البيك اب او لو حصل اي مشكله في, في نظام التشغيل هو بيقدر يعمل له بعد كده انا لو عايز انزل النسخه هنا مفيش مشاكل يعني بس كده كده هيضطر ان هو يفورماتك البارتيشن ده انا عندي هنا خيارات اللي هو ديليت عندي هنا خيارات اللي هو ريفريش وديت وفورمات ريفرش ان انا بعمل لود لل للهارد ديسك دي ديليت ان انا بدلت البارتيشن وده ما ينفعش ان انا ادل بارتيشن غير ما اكون عارف مثلا هو ده بارتيشن سي في نظام التشغيل بتاعي ان لو دلت الداتا اللي عندي لو ده دا في داتا وعملت دي كل الداتا اللي فيها تضيع فورمات بقى ان انت خالص تمسح عليه كل الداتا نيو يعني عشان تكره بارتشن جديد لود درايف عشان تحمل هارد تاني او حاجة زي كده او فلاش او اي حاجة تانية ستند ده امتداد يعني مثلا امتدادات يعني فانا دلوقتي هصطب بال النسخه على البارتيشن ده اللي هو بارتيشن ثلاثة هقول له نيكست هيبدا يعمل كوبي للملفات اللي عندي بعد كده بيبدا الجهاز ان هو يرستر والبي ام وبعد كده يرستر انت بتسيبه شغال زي ما هو بس اهم حاجه لو انت كنت عملت ان ال ان السيكونس بوت يكون من اليو اس بي هو ممكن يبقى تاني من اليو اس بي وممكن لا فده يعني هو ممكن التروري بوت من اليو اس بي لو ما فيش ويندوز انما لو في ويندوز هو كده كده بيقرأ اليو اس بي بس ما بيبوتش منها بس لو حصل حاجه زي كده انت تغير السيكونس بوت بتخليها من الهارد ديسك فروم هارد ديسك بعد كده يعني بعد ما تبدا ان انت تثطب اي نسخه من هو كده بي... بيقول لي بي ان هو بيستعد ان هو يبدا بعد كده الجهاز بيراستر معانا ويفتح معانا بالشكل ده بيقول لك الزي زراي country or vision انت بتختار البلد اللي ان انت ده ده اللي انت فيه بقى يعني. مثلا انا هنا في مصر عشان انزل اختار مس بيتفق معايا في ايه تفرق معايا مثلا في ترجمه جوجل مثلا انا لو عايز اترجم صفحه هو بالزر على طول اي صفحه عربي بيقول لي ارجو انت ترانسليشن تو انجلش فانا مثلا اختار حرف ال ايه اجي هنا بختار حرف ال إي لا هنا مش معي معايا بردو بطلع فوق كده وأبدأ أدور على حرف ال إيجيبت اهو إيجيبت بوليس. يبدأ محمل معي بالصفة بالشكل ده بعد كده بتبدأ تظهر لي الشاشة بالمنظر ده ده أنا عندي نتورك وكنكشن بقول له بوصل نتورك كونكشن نت يعني بوصل نت ما عنديش بقول له I don't have نتورك وكنكشن بس هنا لو انا أعمل نسخة الويندوز بال لو انا محمل نسخة ويندوز عن طريق اللي هو الموقع اللي هي الأداة بتاع مايكروسوفت اللي هي, اللي هي منزلالي النسخة على اليو اس بي فهنا كده إجباري مضطر ان انا اكسس النت عشان ادخل الأكونت بتاع مايكروسوفت وكده انما هنا انا اعملها بالرفيوز فانا شايل كده الأكونت بتاع مايكروسوفت فبقوله I don't have network connection We will connect now to quickly to get started in your device. All the connect to the limit. I don't know if I have to connect to the limit setup. Then, we will enter your name. Uh, who is going to use this device? For example, my Ahmed. All the next. I want to write the password. I want to write the password, for example. I to write the password. I want to the I to the password. بعد كده بيبدا يحمل معايا بعد كده بتظهرلي الشاشه دي choose privacy setting for your device location تجريب اظهر ولا لا عشان تحصل على ويذر الطقس اخبار الطقس الكلام ده كله عايزه ظاهر ماشي مش مش عايزه ظاهر بقفله كده هو مفتوح انا بيقول لي الداتا داتا الكلام ده كله بديش عن الـAero Device Healthy والـAero Reporting والكلام ده هنا بيقولي الــــ Adversity ID App كان I use another هو تقريبا كل الاختيارات دي بتتساب يعني زي ما هي كده تيجي هنا له Accept في ناس بتقفل ابليكيشن في ناس بتقفل لأ في ناس بتعدل في الخيارات دي وممكن تعدل بعد ما تخلص الويندوز خالص بيقولك جاست موينت آه بيبدأ كده يحمل بقى ويبدأ يستارت اب بتظهر معاك الرسالة دي اللي هو this may, this may take few view او few moments اللي هو هياخد بعض الوقت يعني دون تترنق فيو بيسي كده الجهاز فتح معايا تمام كده نزلنا نسخه الويندوز هنا كده الجهاز هيبقى بالشكل ده كده قال لي معايا او تعرف كلام اكثر شيء في السوق بالنسبه عايز بقى اضيف القايم بتاع الديسكتوب والكمبيوتر ونتورك وده كله باجي هنا هنا على سيتنج بضغط هنا أختار سيتنج بيبدأ يحمل معايا بس هنا تقيل هنقفل ذا كده ونبدأ نشتغل على هنا ، باقي هنا ، باقي هنا واختار Setting ، تفتح معايا بالشكل ده ، بختار Personalization على بالشكل ده باجي اختار من حاجه سمس بختار ديسك فيتوب بايكون وابدا اعلم عليها بالشكل ده كده كده كده دي بتظهر معايا بتا تمام كده انا ثبتت نسخه الويندوز طيب ااا اه لو هنتكلم ان انت هتسطب نسخه ويندوز بس في الموضوع اي حد ممكن يعمل الموضوع سهل وبسيط يعني في خطوره اي انت ممكن تكون تعمل بارتيشن في داتا اه ممكن تعمل اي حاجه غلط بس كل الخطوات دي تعتبر خطوات معروفه لناس كتير يعني. دلوقتي بقى هنيجي مثلا ايه نتكلم مثلا انت عايز تثبت برامج مثلا زي مثلا اول برامج هتثبته او البرامج اللي موجوده دلوقتي البرامج إيه اللي انت عايز تثبتها مثلا انتي فيروس أنا ممكن استخدم انتي فيروس 3 او ممكن استخدم فري او ممكن ألون أنتي <تصفيق> فايروس بكراك مثلا أشتغل عليه أو لأني نادرا لما بستخدم كراكات أو يعني في ناس كتيرة بتنصح بالموضوع ده يعني مش أي حد مش لأي موقع تنزل عليه كراك ومش أي كراك تنزل احنا النهاردة اتكلمنا ازاي نرصد طب نسخة ويندوز بعد كدا إن شاء الله هنتكلم بقى على البرامج اللي احنا عاملين لها وندود بقى البرامج شكرا